چند بار کردم و توی یه جوری که بهم به گفت، او زیر تختم من نگاه کنه هیرو نباشه. منم و سین که زیر تخت رو نگاه کردم زیر تخت و, و زیر تخت هم دیدم که بهم به گفت، او به یکی از تخت من.